kom var bara, það, það var raun og verið mjög skemmtilega, það var heill dagur sem nýttist vel og hvað söktir almennilega ofan í efnið yfir heilan dag, var ekkert sem truflaði anna í raun og veru, þú hafði mjög gott aðgengi aðkennurum yfir þennan tiltekna dag og gast í raun og veru þrátt fyrir takmakkaðan tíma söktir vel ofan í það sem var vel að fara yfir.